Vad er egentlig en ideell lengde på en undervisningsvideo? I forskningen så har vi operert en stund med uttrykk 6 The Six Minute Rule. Og den, den har vi fra den artikeln fra 2014 fra Guo med flere. Den ble på en måte epokegjørende og satt en standard fordi den hade så en enorm stor emperi som de hadde undersøkt for å finne ut vad som var den ideelle lengden. Og budskapet var egentlig her, ikke lag videor over 6 minuter for da vil ikke studentene se på disse videoene. Men her er det et par problemstillinger med den artikeln. Det er nemlig sånn at alle studentene i dette kurset, de var mer eller mindre med på frivillig basis og kunde få ett kursbevis hvis de ville, og veldig få tok et kursbevis. En annen ting som man bør vite, det er at dette det er videoer presentert i undervisningsplattformen edX, som startet opp automatisk når du kom in på sidene. For mange av oss ville vi tenke at vi ville først lese litt kanskje, og så se videon og at vi da vil pause den. Og da vil du kanske få litt feil i dataene dine, hvis du hele tiden pauser videoen ganske så kjapt. Så jeg har sammen med en del kollegaer sett på detta her i en artikel vi fikk publisert internasjonalt i 2020. Og der har vi kommet fram til at den ideelle lengden er faktisk litt lengre under forutsetning av at det er studenter som tar studiepoeng. Vi mener nemlig at studenter som tar studiepoeng, de er litt mer motiverte for å studere enn de som bare slenger innom et kurs og kanskje tar med sig en kursbevis eller ikke. Så vi, det vi gjorde, det var jo å se på forskning på detta här, men vi så også på studentene på studiet vårt ikt og hva de sa om ideell lengde på undervisningsvideoer i perioden 2014 til 2018. Vi hadde til sammen i disse kursene 233 videoer, og det skal sies at jeg, som har laget veldig mange av disse videoene, blir nok veldig påvirket av denne artikeln til G.O., for gjennomsnittshastigheten på disse videoene til sammen er 6 minuter og 3 sekunder. Men hvis vi ser på dataene fra studentene våre da, så er ikke engang 5-6 minutter den høyeste representasjonen. Det er faktisk 5-10 minutter som 40 prosent av studentene våre sier er den ideelle lengden. Nå er det ikke nok ikke fem til seks minutter så langt unna heller, med 37 men det er faktisk en lengre lengde på video enn seksminuttersregelen. I 2015 kom uh, Larry Lagerstrøm fra Stanford University med flere ut med en artikkel som i en måte ville drepe litt denne seksminuttersregelen. Fordi også de sa at studentene som tar studier med studiepoeng, de kan være mer motiverte enn standard universitetsstudier, som på verden fremte nå i stor grad har basert på frivillighet og kursbevis, så folk ofte kommer innom for å lære en liten grad, en liten del i stedet for å lære en hel studiebevis eller et vitnemål som kommer opp i andre enden. Disse fra Stanford, de kom fram til en lengde på 12 20 minutter. I min egen masteroppgave fra 2013, som jeg skrev sammen med Magnus Johansson, så kom vi også frem til at studentene likte litt lengre videoer. Her faktisk oppe i 11-20 minuter Dette er en undersøkelse som blir på fem forskjellige universiteter og høyskoler, på 412 studenter i 2013. Så til konklusjon til slutt da. Anbefalingen må jo være å lage så korte undervisningsvideoer som mulig. Hvis du planlegger godt, så kan du ofte trykke det ned på kortere tid enn hvis du på en måte sitter og filosoferer litt i videoene dine. Men en akademiker må også få lov til å gjøre fæle resonemanget sitt. Og det er ikke sikkert man kan gjøre på alle temaer innenfor seks minutter. Så da åpner vi at du kan bruke opp til 10 minutter og så kan du jo prøve å gjøre det innenfor det. Men også vi mener at hvis det begynner å bli veldig mye over 10 minutter, så må du kanskje tenke deg om om du skal dele opp filmen i to. Forskningen har i størst grad sett på bruk av video i høyere utdanning, og lite data har vi for bruk av video i grunnskolen. Derfor så kan vi ikke si noe med eksakt sikkerhet, men det kan se ut som om at elever jo yngre de blir, jo kortere bør videoene være, fordi de rett og slett ikke klarer å holde konsentrasjonen lenger.